Zanima vas, koje ljude psi mrze i zašto? Sasvim sigurno ste primijetili da neke ljude psi vole više, a neke manje, a u ovom videu ćete otkriti koji je razlog. Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svoj Facebook profilu pomoću tipkice Podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljci vidjeli imaju li i one osobine koje psi mrze. Slijedi lista Top 10 stvari koje psi najviše mrze kod ljudi. Deseto, psi mrze ljude koje ne razumiju neurobalnu komunikaciju. Naši kućni ljubimci izuzetno su dobri govornici ako znate čitati i pričati neverbalnim znakovima, odnosno govorom tijela. Ono što psi mrze najviše je kada vlasni koristi verbalne izraze koji se ne poklapaju s govorom tijela. Hoći ti primjer loše neverbalne komunikacije kada imate pregrižene ruke i dozivate psa? Kako naučiti jezik psa? Napravio sam video s top 10 znakova za razumijevanje govora pasa i svakako ga pogledajte. 9. Psi mrze ljude koji ih konstantno kupaju, dotjeruju i oblače. Znam, mnogi ljubiteljice i ljubitelji životinja vole vidjeti pse u prestavskim kostimima. Ipak odjećak kod mnogih pasa stvara osjećaj nelagode i ne vole vlasnike koji ih oblače. Tako je, pogledajte kako vaš pas reagira na odjeću. Također kupanje i dotjerivanje uključuje korištenje raznih mirisa. Psi imaju jako osjetljiv njuh i dotjerivanje ih često izuzetno iritira. Iako psi izdrža dotjerivanje zbog nas, ako pretjerate psi će vas mrziti. Osmo, psi mrze ljude koji ih previše maze, grle i daju im poljupce. Iako puno pasa vole neograničenu količinu maženja, postoji puno pasa koji ne vole kada vlasnik pretjera s maženjem, grljenjem i poljupcima. Zašto? Ovo su klasični načini s kojima ljudi iskazuju privrženost i ljubav. Je li to slučaj sa psima? Psi imaju privatni prostor. Sve što je preblizu poput zagrljaja, poljubca i unošenja u lice predstavlja za njih narušavanje osobnog prostora. Također previše maženja je za neke pse jednostavno previše. 7. Psi mrze spontane ljude. Vlasnik koji nema strukturirani raspored te sve radi spontano i neorganizirano je za pse loš vođa. Naime, dobar vođa organizira sve aktivnosti i nema konfuzije. Psi žele imati dobarog vođu jer im to pomaže da situacije budu manje zbunjujuće i stresne. Dakle psi ne vole spontanost i naravno ne vole spontane vlasnike. Ako još nisi podijelio video s prijateljicama i prijateljima na Facebooku, nadam se da hoćeš, ali ako ti se video sviđa pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Šesto Psi mrze ljude koji im pušu u lice Jedno od ponašanja koje je apsolutno neprirodno za pse je puhanje u lice jer psi to ne mogu napraviti. Oni naprosto mrze vlasnike koji im pušu u lice. Radite li to svom psu? Znam da je faca koju pas napravi ponekad slatka i znate da ne možete ozvijediti psa puhanjem, ali ovo ponašanje proizvodi kod psa izuzetno snažno osjećaj nelagode. Koji je razlog? Puhanje u psa utječe na osjete mirisa, njuha i suha. Osim prethodno navedenog razloga da je puhanje neprirodno za pse, također puhanjem ćete osušiti vlažan nos psa i očne jabučice, te mu znatno otešti mogućnost da se snalazi u prostoru. Dakle ako želite da vas pas voli, izbjegavajte ovo ponašanje. Peto, psi mrze dosadne ljude. Noćna mora za mnoge pse, a posebno one energične je dosadni vlasnik. To se ne odnose na pričanje viceva i šala. Pas želi aktivnost. Ako ste po cijele dane na poslu, znajte da pas jedva čeka da dođete kući da se igrate s njime. Ako dođete kući umorni i nezainteresirani, vas će pas logično povuditi i biti destruktivni. Kako postati zabavan vlasnik? Bilo koja aktivnost podići će raspoloženje razbiti dosadu i biti zavajal na vašem psiću. Dakle zaposlite psa s aktivnostima, naučite psa nove trikove, šećite ili trčite sa psom, igrajte se sa psom i sl. Ako ćete biti zavodni, vas će vas pas oboživati i jedva čekati da se vratite kući. Četvrto, psi mrze ljude koji ih tjeraju da upoznaju druge ljude i pse. Možda ste primijetili kako se vaš pas drugačije ponaša prema različitim ljudima, psima i drugim životinjama. Zašto? Određeni ljude i psi jednostavno zrače energijom koju vaš pas možda ne podnosi. Ako vaš pas ne voli određene ljude ili pse, nemojte ga tjerati da se prisilno druži s njima. Naravno, to ne vrijede za vlasti kućne ljubimce s kojima želite da živi miran život. Slijede top 3 stvari koje psi najviše mrze kod ljudi, spremni? 3. Psi mrze ljude koji ih često ostavljaju same kod kuće. Psi su društvene životinje, te iako neke pasmine bolje podnose samoću, čak i one zahtijevaju pažnju vlasnika, zašto? U prošlosti naši su kućni ljubimci živjeli u čoporima kao vukovi. Budući da pa živi s vama, sada ste vi njegov čopor. Odvojenost od vlasnika čini psa anksioznim, depresivnim i ljutitim. Dakle, pas je ljutina vlasnika koji ga ostavlja konstantno samog kod kuće. Drugo, psi mrze ljude koji ih konstantno zadirkuju. Ljudi ne vole zadirkivanje, a i naši kući ljubimci također. Zadirkivanje čini psa anksioznim, frustriranim i ljutim. Od zadrkivanja psa spada lažno bacanje predmeta, povlačenje za rep, povlačenje za uši i sl. Sjetite oprezni jer čak i kod igre kada lažno u lopticu, disk ili drugi predmet, pas gubi povjerenje u vas. Dakle zadirkivanje psa nije dobro niti za psa, a dugoročno niti za vas. I prvo psi mrze ljude koji rade svađe u obitelji. Psi su nevjerojatno odane životinje koje u većini slučajeva nastoje zaštititi sve članove svoje obitelji. Također psi mogu vrlo dobro percepirati konflikt i osobe koje ga izazivaju. Jeste li kada vidjeli da pas stane između dvije osobe koje se svađaju? Nije rijedak slučaj da pas stane između dvije osobe, laja na nekoga ili čak svojim tijelom nastoji zaštititi dijete koje je napadnuto od strane roditelja. Obitelji koje se stalno svađaju nisu nimalo primamljive za pse, posebno one pasmine pasa koje pokušavaju zaštititi cijelu obitelj. Čak i šalu će pojedini psi precipirati kao konflikt i teško će znati kako reagirati na tu situaciju. Dakle, ako nemate, a posebno ako imate psa, pokušajte se ne svađati i biti osoba koja radi svađe. Sada sam još dužan odgovoriti na pitanje koje ljude psi mrze i zašto. Kao što ste mogli vidjeti u videu, psi su u prošlosti živjeli u čoporima i imaju svoj način funkcioniranja. Postoje ljudi koji se sa svojim načinom života odlično uklapaju u način na koji psi funkcioniraju. Psi ih naprosto obožavaju i žele biti u njihovoj blizini. Sada znate što psi mrze kod ljudi i pokušavajte izbjeći postupke koje iritiraju vašeg kućnog ljubimca kako bi on bio zadovoljniji i sretniji s vama. Ako znaš da je još neke stvari koje psi ili tvoj pas mrze kod ljudi, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežima te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljice životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najljubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasta na svijetu i još mnogo više. Sačulimo naše kuće ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!